کی دعا حضرت طلق بن حبیب فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ نے شاخ فرمایا میرا گھر نہیں چلا اللہ تعالی ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ میرا مکان جل جائے کیونکہ میں نے اللہ کے محبوب سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے تو شام تک اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی میں نے یہ صبح یہ کلمات پڑھے ہیں اس لیے مجھے کامل یقین ہے کہ میرا گھر نہیں چلا وہ کلمات یہ ہیں اللہم انت اللّہ منت رب الرہ طلّہ توکل تو انط رب الرشل ماشاء اللہ وما لم لم يكن لا حول ولا قوة اللہ الا ولاََ قوت اللہ عالم النّل شعین قدیر ون اللہ قطب الشین علما اللّہ اوزب اعوذ منشرفس من شرکت الب ناسیب اللہ مستقیم